ما كتير تبالغ بطيبتك قدام الناس العاطلة واللي بتكون لقيمة معك كل شخص بيستخدم طيبتك لمصلحته الشخصية وما بيبادر بأي تصرف في وفا وشكر وتقدير خليني أقولك إنه هالشخص ضيعان الخير فيه ما لازم تضيع دقيقه من وقتك عليه شيله من حساباتك نهائيا دايما بسمع من الناس إنه الطيبة صارت بالضر أكتر ما بتفيد إيه هالكلام صحيح لما تكون عم تعطيها للشخص الغلط بس لما تقدم طيبتك للشخص الصح ساعتها الطيبة رح ترجع لك اهتمام واحترام وتهديك مشاعر بتخليك تحس بسعادة ما بتنوصف اوعى تتغير وخليك طيب بس نقي الناس اللي عن جد بتقدر